סימן ב', דין לבישת בגדים ובו וו סעיפים, לא ילבאש חלוקו מיושב. כלומר, כשהוא מיושב, האדם, אלא ייקח חלוקו ויחניס בו ראשו וזרעותיו בעודן ושוכב ונמצא כשיקום שהוא מחוסה. סעיף ב', אל יאמר, הנה אני בחדרי חדרים מרועני, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. בזמנם היו ישנים ערומים לחלוטין, בלי בגדים, לא היה את כל צורת הלבוש בגדים שיש היום, היו נכנסים לישון, היו מתכסים בשמיחה ללא בגדים. כשקם בבוקר, אם הוא התיישב במיטה, נמצא שפלא גופו גלוי, ולא ראוי לאדם לגלות את גופו כשאין צורך. אם יש צורך, נכנס להתרחץ, נמצא בים, בבריכה, משהו אחר. אבל לגלות את גופו שלא לצורך, בדבר שדרכו להיות מחוסה, דבר שהדרך ליות מגולה, אין צורך לחסות. כמו פנים, ידיים, עד מקום שהדרך להיות מגולה, או אלה שהולכים עם סנדלים בלי גרביים, או הרעובדיה כותה אפילו בקיבוצים, שרגילים עם מכנסיים קצרות, אלה שמקומות מסוימים בעבודה, רגילים מצד סוגה העבודה, רגילים להתנהל בצורה כזו, אז זה בזה בעיה של כבוד שמים שאדם מגלה את גופו שלא לצורח. אבל דבר שדרכו להיות מחוסה, שאין דרך לגלות אותו ליד אנשים מחובדים. כך גם לא יגלה את גופו שלו לצורך. אז עכשיו הוא קם בבוקר, ישן, כמו בזמנם, ישנים בלי בגדים, מתיישב, יוצא שחצי גופו העליון מגולה. לכן הוא אומר, לא ילבש חלוקו מיושב. לא יתיישב ואז ילבש את החלוק. חלוק שלהם, היום יש סגנון ביגוד שונה. הם בזמנם היו לובשים חלוק שהוא תחליף לגופיה של היום, התפקיד של החלוק זה היה בגד זהאה, למה לובשים היום גופייה, לבנים, זה בגדים של זהאה, לספוג את הזהאה. אז לא היה כל אלה, היו לובשים חלוק אחד, שהוא ארוך, כמו סמלה כזו, לובשים עד הברכיים שלהם, ועל זה לובשים את הגלימה העליונה, שבדרך כלל תלוי בזמנים, היה זמנים שהגלימה העליונה הייתה בד של ארבע כנפות, את עצמם בבד הזה, יש זמנים אחרים שלבשו חלוק, שאין לו ארבע כנפות, אז יהיו לובשים ציצית מתחת הבגדים, כמו שעושים היום, שלובשים בגד מיוחד עם ארבע כנפות, כדי להרוויח את המצווה הזו של הציצית. אז חלוק זה הבגד הפנימי, מלבד זאת הייתה גלימה עליונה שהיו לובשים מעל. אז על זה אומר, כשקם בבוקר לא ילבש את החלוק כשהוא יושב, כי עד שילבש גילה את עצמו, אלא יקח חלוקו, ויחניס בו ראשו וזרועותיו בעודן ושוכב, כשהוא עדיין מתחת השמיכה, מכניס את הראש ואת הזרועות, ואז כשהוא קם, כל חלק מגופו שיוצא מהקיסוי של השמיכה, מיד נופל עליו החלוק ומכסה את עצמו. היום זה לא סגנון הליוו שיש היום, אבל מזה כל אדם ילמד לעצמו להיות זהיר, שלא לגלות את גופו שלא לצורך. נראה את המשנה ברורה. לא ילבש חלוקו מיושב, דאז בהכרח התגלה גופו. והאדם צריך להתנהג בצניות ובושה לפני הקדוש ברוך הוא. ואפילו כשהוא לילה ובחדרי חדרים, הלומלו כל הארץ כבודו, וכחשכה וכהורה לפניו יתברך. זה על שם הפסוק שומר דוד המלך, אם עסק שמיים, שם אתה. עסק מלשון מסוק, אם אני אתרומם לשמיים, כאילו לברוח ממך, אי אפשר. אם שמים שמיים, שם אתה. והציע שאול, ייכנס לאיזה בור שם באדמה, הנה כה, אתה שם, גם שם. עשה כנפי רשקנה אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנכני, בתוך זה נהיה מנך. ואומר, אך חושך ישופני, אולי החושך יסתיר עליי, בחושך אף אחד לא רואה אותי. ולילה אור בעדני, הלילה יציל אותי, אומר דוד המלך, גם חושך לא יחשיך ממקה, ולילה כיום יאיר כחשכה כהורה. צל הקדוש ברוך הוא, זה כמו אור. בזמננו יש מצלמות אינפרה אדום, שאפילו בחושך איך אתה שם מצלמה, אתה יכול לצלם כל מי שהולך שם. פעם אולי היה יותר קשה לאנשים להבין איך אפשר שיראו אותך מה אתה עושה בחושך. היום זה לא בעיה, יש מצלמות, רואים בדיוק מה אדם עושה בחושך, ואצל בורא לא צריך מצלמות. הכל גלוי לפניו, הכל פתוח לפניו, מחשבות האדם, יצרם העלי לאיש. לכן הוא אומר שאפילו כשהוא בלילה או בחדרי חדרים, עלומלו כל הארץ כבדו. וכן צריך להיזהר תמיד מטעם זה, מחמת טעם זה, שלא במקום הכרח מלגלות מבשרו ואפילו מעט, כל מה שדרכו להיות מחוסה בבגדים לעולם. אבל רשאי לגלות ידו עד כובדו, עד המרפק, וצברו עד איך זה. מה לגלות? היום רגילים גם ללכת שרבולים קצרים, אז אין גם בזה. מי שרוצה ללכת שרבולים קצרים, זה לא, לא לבוש שהוא מחובד מכובד בגברים. על כן, האנפילאות, האנפילאות זה גרביים, שם במקומות של החפץ חיים באירופה, לא היו זמנים חמים כמו פה בארץ, אז תמיד היו הולכים עם גרביים. לא היה מצב שהרגליים היו מגולות. אז הוא אומר, על זמנו שהאנפילאות, הגרביים, יראה ללובשם או לפשתם גם כן תחת של שלו, לגלות רגליו שדרכן להיות מכוסות לעולם, במדינות אלו שאין הולכים יחף, אפילו בקיץ, וכן כל כך יוצא בזה. ושם באזור רוסיה, המקומות ההן. אם לא, שאי אפשר בעניין אחר. אם אין ברירה, אין ברירה. פה הרבה הולכים עם, אה, עם סנדלים בלי גרביים, אז זה לא נחשב דבר שהדרך שה... לכסות אותו. בפרט בבית, אדם הוא צריך ימנה לבית בלי גרביים, ודאי, אין זה שום בעיה שיכול ללכת בצורה כזו. ממשיך וכן המרחץ, שדרכן של בני אדם ללך שם ערומים, ואי אפשר בעניין אחר, אין בזה משום פריצות. וכן כשרוחץ בנהר, הדין כן. היום, מי שרוחץ בנהר, בדרך כלל נכנס בגד ים, בריכת בגד ים. בזמנם, היו אנשים הולכים להתרחץ בנהר, לא מטעם שחייה שרוצים להנות היו הולכים להתנקות, להתרחץ שם, לא היה בבית. היו הולכים להתרחץ מחוץ לבית, אז נכנסים לנהר בגדים. אז על זה אומר, וכן כשרוחץ בנהר הדין כן, רק ייזהר לפשות וללבוש סמוך לנהר כל מה שאפשר, כדי שלא ילך בגילוי הגוף שלו לצורח. ואפילו ערבתו אין צריך לחסות בירידתו לנהר. ולא עוד, אלא שהמכסה נראה כאילו בוש בדבר, וכאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו. כשהוא מתפשט בלי בגדים, ועכשיו הוא יורד לכיוון הנהר, אף אחד לא רואה אותו מקדימה. הוא עכשיו יורד להתרחץ, אין שם אנשים. ואם הוא מכסה את עצמו מבושן, נראה כאילו הוא מתבייש בבריתו של אברהם אבינו. אך בעלייתו מן הנהר, שפניו כלפי העם, כשעולה מהנהר, יש אנשים שבדרך כלל הנהר לידו, יש את החוף, אנשים הולכים ושווים, לא רק אלה שמתרחצים, גם שם אנשים שעוברים שם, אז פניו כלפי העם, ישחה, יתכופף, או ישים ידו כנגד ערבתו לחסותה, ובלבד שלו ייגע בה, כמו שיתבאר בסוף סימן ג', שצריך מאוד להיזהר, שלא יגיע חס ושלום לזרע, לבטלה או לניצוצות וכדום. איתה בשס, חלוק של תלמיד חכם, כל שאין בשרו נראית מתחתיו. תלמיד חכם לובש חלוק, החלוק צריך שלא יהיה שקוף, שלא יראו את בשרו מתחתיו. אין נזהרין בזה, משום שהולכים הכל בבתי שוקיים, ואין הבשר נראית. בתי שוקיים זה מכנסיים. בזמן התלמוד לא יהיו הולכים מכנסיים, היו לבשים רק חלוק. ועליו היו לובשים עוד בגד. אז אדם שהולך באופן ש... ששקוף, היו רואים אותו. זה לא... לא מכובד, לא יפה. בתלמיד חכם צריך יותר לשמור על המעמד שלו, על הכבוד. לא יגיד כולם לא מקפידים, גם אני לא. צריך להקפיד יותר על מכובדות. אבל היום שיש מכנסיים, גם אם הוא לובש בגד עליון שהוא שקוף, אפשר לפי הוא לובש את המהילים האלה שיש היום, אבל יש כאלה, אם בתנאי, בלי... ב... נתנהל פעמים מבט עצמו, גאי מושחור, הוא שחור, אבל הוא קצת שקוף. אבל באופן כזה יש לו מכנסיים, לכן לא חוששים בזה. ונמצא כשיקום שהוא מחוסר, רוצה לומר, כשיקום ויצא מתחת כיסוי סדינו, שהיה מונח שם ערום כשפשט חלוקו, זה כדרך שהוא ישנים בימים ההם. יהיה עתה תכף מחוסה, כי ייפול חלוקו על כל גופו מעצמו. ואין לכמן סימן רשלמטה צעיף ב' לעניין פשיטת החלוק. המניח מלבושיו מרשותיו, משקח לימודו. אדם שנכנס ל אבל במקום קרית, הוא לוקח את הבגדים, מקפל את הבגדים, ושם את על הבגדים. זה גורם לשכחה. מבחינה סגולית, ההשפעה היא לא טובה, גורם לשכחה. ואפשר, אם מניח דבר אחר, המפסיק בין ראשו לבגדיו, אין כפדה. אם הוא לוקח את הבגדים, שם אותם מתחת הקרית, זה כבר יותר פשוט. וכן יזהר מללבוש שני מלבושים יחד בפעם אחת, כי קשה לשכחה. למשל, פשט את החולצה עם הסוודר ביחד, היה עייף. יש לו סוודר עם שרבולים, פשט את החולצה עם הסוודר. בבוקר, הוא אומר, מה בעיה? נכניס את היד לתוך השרבול, הרווחתי גם את החולצה וגם הסוודר עכשיו, וככה נחסוך זמן. <אז> על זה אומר, יזהר מלבוש שני מלבושים יחד בפעם אחת, כי קשה לשכחה. <אז> זה גם דבר שהוא לא טוב לאדם, עלול להביא אותו לשכוח את לימודו. הקורא כתב שעל גבי הקבר, אוהם יסתכל בפני המת, משקח לימודו. ואין עוד בפרים מגדים מדברים המחזירים את הלימוד. קצת הסתפקתי בתמונות. האם בתמונות, אדם שקורא בצילום, כתב שעל גבי הקבר או בפני מת, אם גם זה יש בזה עניין של משקח תלמודו, או שזה רק באופן שהוא את זה ממשי, רואה זה במציאות, לא בתמונה או בסרט וכדומה. יש הרבה שמחפשים סגולות לזכור את הלימוד אז צריך לדעת להיזהר בדברים שלא יגרמו נזק, שלא יבוא לשכוח את הלימוד. ולגבי זכירת הלימוד, אמרו כבר החכמים, הדור, הדור, ולא תצטרך לפלדור. הדור זה חזור, תחזור על הלימוד שלך, וככה לא תצטרך לפלדור. הפלדור זה סוג של צמח, צמח חריף, שיש בו מסוגלות לזיכרון. אדם שאוכל אותו פעם אחת, מקבל חריפות במוח שלו, זוכר כל מה שהוא לומד. אבל הבעיה שאם הוא אוכל יותר ממה שנדרש, עלול למות מזה. זה צמח שהוא מאוד חריף ורעיל. אז זה מסוכן. אם לוקח מינון מאוד קטן, עוזר לו לזיכרון. אם לוקח מינון יותר, מסכנת חייו. לכן אומרים, חזל, אתה רוצה לזכור, אל תיקח את הצמח המסוכן הזה. הדור הדור, תחזור על הלימוד, שנן אותו ושוב, וכך לא תצטרך את הצמח הזה. כי באמת החזרה והשינון, בפרט, כשהאוזניים שומעות מה שהאדם הוציא מהפה. מי שקורא רק בעיניים, אפילו גומר ספרים שלמים, אבל קורא רק בעיניים, הוא השכח במהירות את מה שהוא למד. אבל אם הוא מוציא מהפה והאוזניים שומעות את מה שהוא מוציא מהפה, זה נחקק במוח. בגמרא כתוב שברוריה, אשתו של רבי מאיר, בעל הנס, ראתה את אחד התלמידים בישיבה, שהוא לומד בלי להשמיע לאוזניו. בצ'אבה, בעתה בו. אמרה לו, ארוחה בקול הוא אז מוציא את זה מהפה אתה אורח את זה בפיחה אז אני ישמר לך ברוש אם לא אתה לא לא תזכור את הלימוד שלך אז ה... טוב, ברועיה איתה אישה גדולה הייתה מניחה פילין, הייתה צדיקה גדולה הייתה תלמיד חכם אדם גדול מצד עצמו יחיתה בעצמתו בכ... נאיית יכולה למסור שיורה תורה אז היא לפי גדולתה ידעל להעריך מה זה העניין הזה של ה... להוציא בפה ולהשמיע לאוזניים אדם שרוצה לזכור שישמיע לאוזניים ויחזור על הלימוד שלו שוב ושוב, כי המוח, כידוע, הוא כמו נניח ניקח את הזה, ואתה סיכה, מחת וסורט, שריטה קלה. אתה בוא מחר, יכול להיות שכבר לא תמצא איזה, נעלם. עכשיו אולי אתה רואה איזה סימן קל, עד מחר זה נעלם. קל וחומר זה באור של האדם, קלה, נגמר מהר. אבל אם אתה לוקח את המחת, שורט, ועוד הפעם שורט, ושוב ושוב, צורה של אות מסוימת, אתה חוזר על זה, כל חריטה זה נכנס יותר לעומק, יותר לעומק, תבוא עוד עשר שנים, אתה תראה את זה עדיין קיים. למה? כי חזרת על זה שוב ושוב. ככה במוח, אדם שרוצה לזכור הלימוד, צריך לחקוק זה במוח. כל חזרה חוקקת יותר. ועוד נקודה מאוד חשובה בלימוד, מי שרוצה לזכור, להתפעל מהלימוד. כשאתה קורא דבר לא תקרא אותו באדישות, תתפעל, איזה יופי, עכשיו התחדש לי דבר נפלא, אני לזכור זה לכל החיים, זה לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא, מי שקורא עיתון, לא צריך לזכור. כל אחד שקרא עיתונים בחיים שלו יבדוק, כל מה שהוא קרה, 50 שנה, 30 שנה, 20 שנה קרה עיתונים, שיבדוק כמה מתוך מה שהוא קרא, באמת היה חשוב לו לדעת לחיים, או שמע חדשות. ביזבז שואות על גבי שואות כל קוליים מחיהב זה מוצבבר לימים ושנים יחולו ירד גם רק ששמעה חדשות תבדוק מיתוח כל מה ששמעת א כמה באמת איים מדרש תרמ לחלד חיים שהי תצהל לדיות לא stem סקרנות של יצר ראה תגידם אם לאיתי שום אחדשות איך איך הייתי יודע נפלו? קודם כל, גם לא היית יודעת שאר נפלו כולנו כולנו גם לאיתי יודעת לא קורא כלום אתה לא נסיר ארצות הברית וגם ייתכן שזה חשוף לחלד דיות נפילת התומים איית שום איות נשים דברים על זה עושה רעש בעולם דברים, ודברים אחרים רובם מיותרים. סתם סקרנות של... זה טבעי, שאדם סקרן מטבעו. אבל צריך לדעת, כמו שאומרת הגמרה, שאמר, עד שאני אכניס לתוך הבטן ומלא אותה בירקות, ממלא אותה בבשר, דגים, מטעמים, ככה גם המוח. במקום תמלא את המוח שלך בשטויות, תמלא את המוח בדברים טובים. תנצל את הזמן לדברים שיתרמו לך לחיים. אבל כשאתה קורא את זה ומתפעל מהדבר, זה נחקק במוח. אתה אומר, זה, הגמרה, הדף גמרא הזה זה לא חד פעמי, זה לא עיתון להבדיל. זה, לנצח יישאר הדף הזה, ואני רוצה לדעת אותו תמיד. יש, יש היום תלמידי חכמים, אפילו בחורי ישיבות. אתה עושה ככה, לוקח גמרות, מרים את הדפים, אתה מראה לו את השורה למטה, אומר לך איזה דף זה, איזה מסכת, אתה יודע להגיד, לפי, ה, לפי ה, ה, ה, השורה שנמצאת שם. יש מבחן סיכה, שזה עוד יותר. ביד האדם להגיע להישגים גדולים. המוח יכול להכיל המון. אבל השאלה, כמה אדם משקיע? מוח האדם זה פלא. זה כמו שהעין היא פלא. עין היא כזו קטנה, ואתה יכול לראות כוכבים, יכול לראות מרחבים, לראות... זה... אנחנו התרגלנו, לא מתפעלים, וזה והמוח, יכול להכיל המון. כשהאדם חוזר וחוזר ומתפעל מהלימוד, זה בחור מהישיבה של החתם סופר בפרשבור, בונגריה אמר לחתם סופר שהוא עצוב. כל חבריו זוכרים את הלימוד, והוא לא זוכר כלום. אמר אני לומד כמו טעם, משקיע כמו ת אז אין לו זיכרון. אמר, המוח שלו, קדש ברוך הוא מוח בלי זיכרון. אז הוא מהלימוד. אולי אין טעם שימשיך בישיבה. שאל אותו החתם סופר, ראית פעם גמל? אמר לו, כן, לפני איזה 12 שנים, הגיע ערבי, שם ב באירופה, איפה יש גמלים. זה נדיר מאוד שהגיע לשם, אבל הגיע איזה ערבי עם גמל, וכולם יצאו לראות, גם אני יצאתי, ראיתי גמל. אז לא היה מצלמות, תמונות. אמר לו, איך הגמל נראה? הוא לא הבין מה הקשר, אבל התחילה לו. הוא כזה גבוה, יש לו גיבנת, אוזניים קטנות, יש לו ככה. תיאר לו איך הגמל נראה. אמר לו, אני רואה שיש לך טוב. לפני 12 שנה ראית ואתה יודע לתאר אותו בדיוק מה שראית. אלא מה? אתה יודע מה ההבדל? מהגמל התפעלת. מהלימוד אתה לא מתפעל. דבר שאדם מתפעל ממנו, אז זה נחקק לו בזיכרון. אם אתה רגיל את עצמך להתפעל מהלימוד, שאתה תגיד, זה פלא, זה ככה אמר הקב' ברוך הוא, צריך לזכור את זה, זה חשוב לדעת, זה הלכה ליום-יום, זה, זה קושייה יפה, תירוץ יפה, מהלכים. כשאתה תתפעל, הדברים באמת יחרטו לך בזיכרון אתה תצליח. נעבור לסעיף ג'. ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו, שלא יהפוך הפנימי לחוץ. ייזהר, כשלובש את החלוק, ילבוש, ילבש אותו כדרכו. יש בצד הפנימי את התפרים, והצד החיצוני הוא חלק. אז שלא יהפוך אותו ויאמר, מה זה משנה, זה הבגדים. אלא יקפיד גם בגופיה, אף על פי שהבגדים האלה מתחת בגדיו, יקפיד ללבוש אותם כדרכם. משנה ברו הג' בחלוקו, אף על פי שהוא תחת כל המלבושים, וכל שכן, בשאר בגדים. שלא יהפוך הפנימי לחוץ, ויראו תפירות המגונות חלוק, עמרי זה השוליים עם התפרים, והתגנה בעיני הבריאות. אסור לאדם לומר, לא אכפת לי להתגנות בעיני הבריאות. <coughs> הופך להיות גם מזולזל בעיני עצמו. צריך לדעת, לשמור על מחובדות, לשמור על החשיבות שלו בתור אדם. ואם לא נזהר והפך, אם תלמיד חכם הוא, צריך לפושטו ולחזור ללובשו כדרכו. שלא יהיה בכלל מסניעי חס ושלום. כלומר, בכלל מסניעי השם בעיני הבריאות, אף פי שלא כל כך מורגש, כי יש לו בגד עליון, אבל אולי מישהו ישים לב שיש לו, שלבש את הבגד הפנימי הפוך, ויגידו אלה, הרבנים האלה, אין להם דרך ארץ, אין להם תרבות, אין להם מנהגה. הבחורי ישיבות האלה צחלי להיזהר, לשמור על מכובדות ומייצג את התורה. ושאר כל אדם, אין צריך. ולתפילה אפילו כל אדם צריך לפושטו וללובשו כדרכו, שראוי אז להדר בגדיו כמבואר בסימן צדיק א'. אדם בא לפני המלך, ומאוד מקפיד עליך הוא נראה. טוב שישים שני צידה מלבוש ביד ימינו וילבש ימין ואחר כך השמאל. ויכוון כי הכל נכלל בימין, ומן הימין בא לשמאל. כל פניותיך יהיו לימין, על פי הסוד, ימין זה חסד, זה שפע, אז תמיד מהימין בא לשמאל. כתב הרמב'ם, מלבוש תלמיד חכם יהיה מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו קטם או שמנונית וכיוצא בהם. היום, הדין הזה שכתב הרמב'ם, זה לא רק בתלמיד חכם, היום כל אדם שיש לו חזות, של אדם חרדי, אדם דתי, צריך להקפיד יותר מאנשים אחרים, להתלבש בצורה מחובדת. בפרט אדם חרדי, היום יש הרבה אנשים, כל חרדי שהם רואים, בטוחים שזה רב. עצם זה שיש לו, אה, לובש בגדים שחורים עם כובע, זה רב. יכול להיות שהוא עובד במקולת, יכול להיות שהוא למד תורה עד גיל 15, ואחר כך כל ימיו רק... הלך לעבוד לצורכי פרנסה, רק הוא, ברוך השם שומר על עצמו, על שבת, על מצוות, קביעות איטים, אבל לא תלמיד חכם. אבל בכל זאת בעולם רואים חרדי כבר מייצג משהו. אז פה עוד יותר צריך להיזהר, כמו שכותב הרמב״ם על תלמיד חכם, שהוא את התורה, היום כל אדם עם חזות כזו מייצג את התורה. לכן אומר, מלבוש תלמיד חכם יהיה מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו קטע מושמנונית וכיוצא בהם. אף על פי שבעיני עצמו הוא מרגיש שווה לבלים, זה העולם הזה, זה שטויות, מה זה הקטם הזה? זה לא מטריד אותי בכלל, לא אכפתי מה אבל אתה מייצג את התורה, זו אחריות. ולא ילבש, לא מלבוס שרים שהכל מסתכלים בהם, ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לו ושווא, אלא בגדים בינוניים נעים, איין שמוד. סעיף ד' בשולחן ארוך. אינעול מנעל ימין תחילה ולו יקשרנו, ואחר כך אינעול של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויק הגאה ובמנהלים שלנו שאין להם קשירה, אינעול של ימין תחילה. אומר השולחן הרוך, מכיוון שכל עניין צריך להתחיל קודם בימין, שימין זה עניין של חסד ושפה. חוץ מדבר אחד שמקדימים את השמאל לימין, זה מה שקשור לקשירה. כי התורה אמרה, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. ובאיזה יד מניחים תפילים? ביד שמאל. רואים שהתורה הקדימה את שמאל לימין לעניין קשירה. לכן אדם שבא לנעול נעליים, שיש גם שרוכים בנעליים האלה, יש כאלה בלי שרוכים, אז נועל ימין ואחר כך שמאל. אבל נעליים שיש בהם שרוכים, צריך לנעול קודם נעל ימין, להקפיד קודם ימין, מק, מקדימים את הימין לשמאל, אחר כך נועל את שמאל, אבל כשקושר, קושר קודמת של שמאל ואחר כך של ימין. לפי הכלל שראינו קודם, זה בעיני האנשים נראה דבר פשוט, אפילו מזולזל, מה זה משנה, עושה ככה, עושה ככה, אבל צריך לדעת כלל. בתורת הסוד, הזוהר הקדוש אומר שכל אדם יש לו נשמה, והנשמה היא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כל פעולה קטנה שאדם עושה כאן, נראה לו, אז מה עשיתי ככה, הדלקתי אור, מה כבר עשיתי? יש לו זה גדולות בעולמות העליונים, בעולמות הרוחניים. אז אפילו בנעילה, כשהוא עושה את זה ימין ואחר כך שמאל, וכושר שמאל ואחר כך ימין, פועל בזה דברים גדולים שיש לזה השפעות והשלכות גדולות. בעולמות הרוחניים ודאי, בשפע האישי שלו, ולפעמים גם בעולם הזה האדם רואה פירות להקפדה שהוא מקפיד מכיוונים שהוא לא חשב עליהם. ידוע שבאסון המסוקים שנהרגו שבעים וכמה חיילים, שני מסוקים שהתנגשו זה בזה, והשם ישמור, זה היה אסון שזעזע את כל המדינה לפני כמה שנים, למעלה מ-70 חיילים נהרגו, שני מסוקים שהתנגשו אחד בשני, ששניהם של צהל והתנגשו באוויר. היה אחד מהם שניצל, הוא לא עלה למסוק. כי בזמן שהוא בא למסוק, הוא נזכר שבשבת הוא התארח אצל משפחה חרדית, ואמר לבעל הבית, תן לי הלכה, אני רוצה להתחזק, אבל תן לי קלה. תגיד לי שבת, אני לא, זה לא בשביל לי, תגיד לי משהו קל, שאני גם ככה עושה רק בקלות. הוא עלה בדעתו הרעיון הזה. אמר לו, תתחיל בזה. לקשור ימין, אחר כך שמאל, זאת אומרת ימין, אחר כך שמאל, לקשור את שמאל, ואחר כך לקשור. גם ככה אתה נועל וקושר, על הסדר. והוא קיבל על עצמו. וכשבא לעלות למסוק, פתאום נזכר שהוא לא הקפיד על זה. שהוא קשר ימין ואחר כך שמאל. אתה אומר, על פי הלכה, מי אמר לעצמו, אני חייב, רק יראו אותו פתאום פותח, כושר, יראה מוזר, אמרת שיעלו, אני אקפוץ לחדר, וכשהלך לחדר, פתח, נעל, חזר, המפקד שלא כעס עליו. איפה נעלמת, עיקבת אותנו, תישאר פה. ישאיר אותו, מרותק לבסיס, נתן לו איזה שבוע, שבועיים, לא יודע כמה, ישאיר אותו שם. אבל נצלו חייו. כשהמסוכים عليه התרסקו, לא היה במסוק, וחייו נצלו. ולא הרבה יודעים שהבחור הזה ניצל בזכות שהקפיד על ההלכה הזו. שאפילו עשה יותר... יותר מהנדרש, גם מחמיר על עצמו במה שלא ידעת ההלכה. משנה בועה סעיף קטן ה. אינעול מנעל ימין תחילה, שכן מצינו בתורה שהימין חשוב תמיד. לעניין בוהן יד ורגל, מה שהכוהנים בבית המקדש. אז קודם בוהן ימין ואחר כך שמאל. ולכל הדברים שמקדימים הימין לשמאל. ואו והקשרנו שמאל כן, קודם קושרת של סמול ואחר כך את של ימין. זה לעניין קשירה, מצינו שהתורה נתנה חשיבות אל השמאל, שכושר עליה תפילה של יד. ובאנפילאות של לבד, פילאות זה גרביים, שעשויים מלבד, ויש להם של שרוכים, אין צריך להקדים שמאל לקשירה. זה דין בנעליים. ויתר יד, שמניח תפילין בימין של כל אדם, אדם שהוא שמאלי, כותב ביד שמאל, עושה מלאכתו ביד שמאל, אז הוא... מניח תפילין על יד ימין. כי בתורה כתוב, כשטעם לעות על ידיך, יד כה. יד כה זה היד החלשה. לא כתוב על יד שמאליך. כתוב על היד החלשה שלך. כמו סכין שהוא לא חד, נקרא סכין כה. כך גם יד כה זה היד החלשה. שהיא לא מחודדת לעשות פעילות כמו שצריך. אז יש אנשים שהימין שלהם הוא יותר משמאל, יש אנשים שהשמאל יותר מימין. אז אדם בשמאל, מניח תפילין ביד ימין. מה יעשה לעניין הנעליים? ויתר יד שמניח תפילין בימין של כל אדם, יקדים ימין גם לקשירה, כי אצלו ימין היא היד החלשה. אז הוא נועל ימין, כושר ימין, ואחר כך נועל שמאל, כושר שמאל. משנה בו אסיף קטן זין, ובמנהלים שלנו שאין להם קשירה, היא של ימין תחילה, וגם אם נזדמן לו של שמאל, ימתין עד לו של ימין. כשהוא רוחץ וסח, ימין תחילה. ועם כל גופו, רוש תחילה, מפני שהוא מלך על כל העברים. שולחן ארוך סעיף ה' כשחולץ מן עליו, חולץ של שמאל תחילה. חליצה זה פרידה. בפרידה מתחיל קודם בשמאל. משנה ברורה שזהו כבודה של ימין. בחליצה, שזה עניין של פרידה, הכבוד של הימין שהוא חולץ קודם את של שמאל. לכן, גם כשעושים מושא שלום בסוף העמידה, מתחילים קודם בסמול. כי אתה מהמלך, אז אתה נפרד ברגל החלשה, קודם בשמאל, פוסה בשמאל, אחר כך ימין. שולחן ארוך סעיף ו. אסור לילך בקומה זקופה, ולא ילך ארבע אמות בגילוי הראש, ויבדוק נקבב. אגהה ויחסה כל גופו, ולא ילך יחף וירגיל עצמו ליפנות בוקר וערב שהוא זריזות ונקיות. אסור ללך בקומה זקופה, הכוונה שאדם לא ילך דרך שחץ וגאווה. יש כאלה הולכים כשראשם מוטה למעלה וגבם יותר מדי זקוף, וזה מראה על שחץ וגאווה. זה מפני כבוד השם, מפני כבוד שמיים. אז איך ילך? גם לא צריך ללכת כפוף כמו אדם שיש לו גיבנת. מה יעשה? יתה את ראשו, הטוב ביותר אדם שהולך, יתה את ראשו בזווית הלחסונית של ארבע אמות. ארבע אמות זה שני מטר. אדם שמתהלך ומסתכל בזווית הלחסונית של ארבע אמות מרוויח כמה דברים. גם שהולך דרך ענבה, וגם שומר על העיניים מכל מיני מראות שלא צריך לראות אותם ברחובות. אדם אמנם מתבאו סקרן, כשהולך ברחוב כל צליל, כל רעש, כל מראה, כל דמות מסית את לצדדים, יש כאלה שמשעמם להם בהליכה, אז כל הזמן מסתכלים לכל הכיוונים, ואז נכשלים בדברים שלא צריך לראות. אבל אם מראש אדם מרגיל את עצמו, שהוא הולך בזווית של ארבע עמות, מסתכל לכיוון הרצפה, זווית הלחסונית, הוא אדם מיושב, יחד עם גם שומר על קדושת העיניים, אם קרה שבכל זאת נכנסת זדמות דמות וראה משהו, לא צריך שעכשיו התחיל לריב עם עצמו. מה ראיתי, איזה אסון, עכשיו איזה, ועוד פעם שחזר את התמונה עוד הפעם, הפעם ו אלא ייזהר לו לראות, אם נגד רצונו ראה, ממד יסיח מחשבתו מזה, ימשיך הלאה, יחשוב על דברים אחרים. לא ידון במה שהיה. משנה בוראה, סעיף קטן, ת' אסור ללך בקומה זקופה שדוחק רגלי השכינה כביכול. על כן כתבו אחרונים שאסור אפילו פחות מארבע עמות, ופשוט שאפילו עומד במקומו, ואינו הולך כלל. כי עצם זה שעומד דרך שחץ וגאווה, זה לא ראוי מפני כבוד השם והדר יוד ולא ילך ארבע עמות בגילוי הראש מפני כבוד השכינה. משנה ברורה, ולא ילך, אפילו בבית שיש בו תקרה. וכל שכן תחת אוויר השמיים שיש להיזהר לכולה זה דבר שאלה העולים הראשונים לארץ, ככה סיפר לי חמי, שכשבר מחוץ לארץ, אמרו להם, כשיורדים מהעונייה, להוריד את הכיפות. אבל מה את הכיפות? מאז שהיולדים קטנים תמיד אמרו להם, בארץ ישראל... כיפת השמים היא כיפה של כולם. פה לא צריך לכת עם כיפה. ככה קלקלו המונים שהאמינו להם, חשבו אלה גם יהודים כמו תאם. והולכים בלי כיפה. היו מעולה תימן שגזרו להם את הפאות, הרבה צרות עשו אז כדי לקלקל את הדור שהגיע לארץ. אבל ההלכה היא כמו שכתוב כאן במשנה ברורה, שאפילו בבית שיש בו תקרה וכל שכן תחת אוויר השמים שיש להיזהר לכולה עלינו. ארבע עמות בגילוי הראש. למה דווקא 4 אלוות? דיברנו על כך בשיעור הקודם, ש-4 אלוות זה יחידת מקום. כמו שיש יחידת זמן של תוך קדטה כדי דיבור כדיבור דמי, כל מה שהוא אומר בתוך קדטה דיבור כאילו הוא אמר שנייה. ככה גם 4 אלות זה יחידת מקום. כל השטח של 4 אלות, זה כמוא אותה נקודה. אז איפה שהוא נמצא בארבע עמות, זה כמו שהוא עומד באותו מקום. לכן לא ילך 4 אלות בגילוי ראש, אבל פחות מארבע אלות, מעיקר הדין מותר. גם ישנה ברורה ואפילו בעת השינה בלילה. יש כאלה מקפידים, אפילו לישון עם כיפה, שמים כיפה גדולה כזו שנתפסה טוב על הראש, אבל זה לא מעיקר הדין. זה חומרה. ויש שמצדדים לומר שאפילו ארבעה עמות אינו אסור מדינה רק לצנועים במעשהם. אבל כבר כתב התז לקמן בסימן חט, שבזמננו איסור גמור מדינה, מעיקר ליות להיות בגילוי הראש. ואפילו יושב בביתו, אין שם הטעם. וכן כתב בתשובת מערי ברונה. וכתב המגן אברהם שאפילו ק ילדים קטנים, נכון להרגילם בקיסוי ראש כי אחד אללהבי לאו אמתה כדיתה בשבת קופנות בב, כסר אשך, כי אחד להו הלך אמתה דשמיה. שם בגמרא יש מעשה שאימו של רב נחמן בר יצחק, אמרו לה אחוזים בכוכבים שהבן שלה עתיד להיות גנב. נולד לילד, אמרו לה לפיש את לפי הלידה, הוא יקבל אופי של גנבה. כמו חולי כזה, שאנשים יש להם חולי, שאיפה שנמצאים צריכים לקחת, אפילו שיש להם שפע, הם לא זקוקים לזה. אבל אמרו שזה התכונה שלא תהיה תכונה של גנבה. אומרת הגמרה שמאותו רגע, הקפידה מאוד האימא לחסות את ראשו, שתמיד יהיה עם כיסוי ראש. גם כשהיה ילד קטן, הייתה מקפידה שיהיה עם כיסוי ראש. והייתה אומרת לו את הזה, תקסה הרוש הראש שלך, כדי שלך ירעת שמיים. זה פירוש... כסר ראשך נקרא את הלשון, כי איך את דלאבה אמתה דשמיה. מה זה אמתה דשמיה? עירת שמיים. אמא זה עיראה, שמיה שמיים. אמתה דשמיה. ומספר את הגמרה, שבאמת גדל לילד, הפך להיות נער ולא גנב. כי הכיפה הזאת, הכיסוי ראש, אז לא היה כיפה, הוא שמים את החלק מהגלימה שמים על הראש, זה נתן לו עירת שמיים. פעם אומרת, הגמרה, כשהיה נער, ישב מתחת דקל. הדקל לא שלו, של השכנים, של מישהו. בואו ישב כדי ללמוד. בתוך כדי, לא שם לב, שנפל לו ראש. הגלימה הזאת נפלה ונשאר רוש ראש מגולה. פתאום בער יצר של גנבה, טיפס על הדקל במהירות עצומה, הגיע על התמרים שם למעלה, ובשיניים חתך מהתמרים. מרוב שבער בו היצר הזה של הגנבה. ואז הזהירה אותו, אמרה לו, האמא, אתה יודע, אמרתי לך, תמיד תקפיד על כיסוי ראש. פה יסוד גדול שהכיסוי ראש, יש בו מסוגלות גדולה לעירת שמיים. כעשה ראשך, כי איך את הלבי הלך אם אתה דשמיה. כשאדם מכסה את הראש, מקבל עירת שמיים, זה, יש לזה השפעה, השפעה סגולית, השפעה פסיכולוגית, איך שירצו יקראו לזה. עצם זה שאתה שיש לך על הראש, זה אומר שיש מישהו מעליך, יש בורא לעולם. ופעם באחד הסמינרים, ש אם אני מתפלל שלוש תפילות ביום, מברך על כל דבר שאני אוכל, תמיד יש לי כיפה בכיס, כשצריך אני מוציא שם על הראש, שומר שבת, מדקדק בכל. רק הולך בלי כיפה. מה, מה יש בזה? למה כל כך חשוב? אז אמרתי לו קודם כל שהכיפה מביאה לאדם מרעת שמיים. דבר שני, הכיפה מחייבת. אתה הולך עם כיפה, זה, אתה תמיד uh, מזכיר לך, שאתה לא יכול uh, uh, לדבר בצורה לא יפה, זה, זה טוב. שכאלה מפחדים אחרת עם כיפה בגלל שזה מחייב. אבל עד רבה. גם אם היה לך נפילות או כישלונות, בסדר, אתה לא מלאך. אז אל תשים כיפה שחורה בהתחלה כשאתה מתחזק. אבל תתחיל עם כיפה שתזכור, או אפילו תלך עם איזה כובע, קסקט, משהו, אבל תמיד להיות עם ראש. וכשהאדם הולך עם כיפה שהיא גם מכריזה כלפי כולם תורה ומצוות, האדמור מסלון עם זכר צדיק לברכה, אמר פעם שבדור הזה, המשקל של אדם שהולך עם כיפה וסחרו הרבה יותר גדול מהדורות הקודמים. כי היום זה סוג של מייצג לאיפה האדם הזה שייך, שומר או לא שומר. אז גם אם הוא שומר את הכל, שומר מצוות, אבל לא הולך עם כיפה, הוא משדר את זה כלפי חוץ. למה זה דומה? אמר הרב, זה דומה, נתאר לעצמנו מדינה שפרץ מרד במלך. קבוצה קטנה מרדה במלך, הוא מטפל בזה. אבל בנתיים, מתוך הנאמנים של המלך, קבוצה אחת קטנה, כל אחד מהם לקח בד, רקם על הבד, אני נאמן למלך. תפר את זה על השרבול. הולך ברחוב, רואים שהוא נאמן למלך. עולה לאוטובוס, נאמן למלך. עומד בתור בדואר, אני נאמן למלך. כשבסוף המרד יסתיים, את מי המלך יקרב אליו יותר מכולם, את אותה קבוצה שלא חששו באותה תקופה להכריז, אני נאמן למלך. כך אמר, אמנם היום זה לא מרד, זה יותר בורות, חוסר י אבל בפועל יש הרבה שלא נאמנים למלך. וכשאתה הולך עם כיפה, אתה מחריז לעיני כל ישראל, אני נאמן למלך. כשיבוא משיח, את האנשים האלה יקרעי והקב' הוא יותר מכולם. כל וחומר, אדם שהולך עם הופעה של בן תורה ומקדש שם שמיים בהופעה שלו, עצם זה שהולך ברחוב, אדם שהולך ברחוב עם כיפה, רק הלך לקנות משהו מהחנות. עצם ההליכה ברחוב כבר קיים מצווה של קידוש שם שמיים, כי הוא מחריז כלפי כולם, אני נאמן למלך. בפרט מי של מתחיל ללכת עם כיפה, אז הוא גם, כלפי הסביבה, הוא משדר, עליתי מדרגה. פעם לא בדיוק הייתי נהמן, עכשיו אני עולה מדרגה? אני נמצא למקום יותר גבוה, שכרו גדול ועצום. נמשיך את המשנה ברועה, ודע עוד, דלעניין גילוי הראש די בכיסוי היד על הראש. וועדיני מפלה ראשו, מפלה ראשו כלומר בודק את הראש, שרה בגילוי בעין בפרימי גדים שכתב, שהלכת ארבעה עמות תחת אוויר השמיים, לא מענה בזה כיסוי הראש ביד. כלומר, אם יושב בבית ושם את היד על הראש, זה, או שהולך בתוך הבית, זה יותר קל. אבל בהמשך עודו מדבר על העניין הזה של האם האדם יכול בעצמו לחסות את הראש לעצמו או שנומר שהכל גוף אחד, הכל בשר אחד. אז נראה את המשנה ברורה, סעיף קטן, י' ב'. בגילוי הראש, וכל שכן שאסור לברך, והוא עדין ללמוד בגילוי הראש, ולא מהנה בזה בקיסוי יד די יד וראש, חד גופה עינון, ואין הגוף יכול לחסות את עצמו. ויש מקלים בזה בשעת הדחה, כגון בלילה כשרוצה לשתות, והן לו כובע בראשו, די די במה שמחסה ראשו בידו. אבל יותר טוב לנוג כמו שהעולם נוהגים, שממשיך הבטי יד של הבגד, כלומר השרבול, מושך אותו על היד, ומחסה בו ראשו, דעזה ושפיר קיסוי לכל העלמה. מה קורה אדם שמתחזק מתחיל לחזור בתשובה ו הוא עדיין בלי כיפה אבל הוא רוצה לברך על האוכל אין לו כיפה איים עדיף שיברך בלי כיפה או עדיף שלא יברך בכלל בא לשתות מים ו בלי כיפה עכשיו אין לו כיפה באזור אז אם יש לו שרבול או אפילו איזה מגבת אז בדאי שיקח ישים על הראש ו זה לפחות יש לו כיסוי ראש אם גם את זה אין לו לפחות יחסה את היד של עצמו יסמוך על אלה שאומרים שהגוף כן יכול לחסות את עצמו, ונחשב כיסוי ראש. ששים יד על הראש, ו... אבל יותר טוב, שיבקש מהחבר שלו. שים יד על הראש שלי, ואז הוא יברך. כי יד של אדם אחר זה ודאי נחשב כיסוי ראש. היד של עצמו, זה לא פשוט שזה יחשב כיסוי ראש. נכנס למחלוקת ולהלכה למעשה, זה לא נחשב כיסוי ראש. רק בשעת הדחה גדולה. אבל היד של מישהו אחר כן יכול, יכולה לחסות. הוא עדין. אדם שנמצא בתוך הים, בבריכה, הביאו לו מים לשתות, הביאו לו פרי לאכול, והוא לא רוצה עכשיו ללכת לחוף את כיפה ולהשימה לראש, יכול לבקש מחברו, תניח את ידך על ראשי ואז יברך. אף על פי שהוא נמצא בבריכה בלי חולצה, אבל ברכות רגילות, מעיקר הדין, רשאי לברך גם כשהוא בלי חולצה. תפילת 18 חייב להיות עם חולצה. אבל ברכות רגילות, דאי שהוא לובש בגד ים, שזה מפריד בין ליבו לערבה, דבר יש לו דבר החוצץ, באופן כזה רשי לברך. ראוי לאחמיר, ודאי לגבוש חולצה, להתכסות מגבת לפחות, ראוי. אבל אם הוא נמצא עכשיו בים, הביאו לו לשתות, והוא לא לא רוצה ללכת לחוף, צריך לדעת גם מה עיקר הדין ומה הוא אומר. מעיקר יכול לבקש מחברות, תניח את ידך על רושי, כי הוא בתוך המים, אין לו כיפה שם ודאי שיש לו בגד ים, ומברך ברכה רגילה של ברכות הנהנים. כתב הפרימי גדים, דייש להיזהר בשעת הנחת תפילין על הראש, של ראש, שלא יברך הברכה בראש מגולה. כשמניח את התפילין על הראש, הוא עלול, אם יש לו כיפה גדולה, מסיר את הכיפה בשביל שיניח את התפילין, ואחר כך מניח את הכיפה. אבל, אם בזמן שהוציא את הכיפה, ברך אשר קדשנו מצוותיו הציבנו על מצוות תפילין, יוצא שברך בלי כיסוי ראש. אצלנו עדות המזרח הספרדים לא מברכים על תפילין של ראש, בורכים על תפילין של יד להניח תפילין ופותרים גם את התפילין של ראש. אבל האשכנזים מברכים להניח תפילין על תפילין של יד, ועל מצוות תפילין על תפילין של ראש. אז הדין הזה שייך באשכנזים, או ספרדי שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הפסיק בדיבור, צריך לברך על התפילין של ראש, על מצוות תפילין. ואז צריך גם שייך את ההלכה הזאת שיזהר שיהיה לו כיסוי ראש בשעה שהוא מברך. הוא פרוק מסערות, פרוק זה הפאה, פאה שעושים אותה מסערות, אף אותן שתפורים בבגד מתחתיו, יש לאסור מפנם מראית העין שיאמרו שסערות הן ויש מקילים. הוא לובש פאה, יש אנשים שהם קרחים וקונים פאה, גבר קונה פאה והולך עם זה, פאה של גברים. מי שרואה אותו חושב שהוא בלי כיפה. לכן הוא אומר שגם בזה כדי שעשים כיפה על עצמו, שלא יחשדו בו שהוא הולך בגילוי ראש. בפרט, בזמן הברכה, כמו שהוא אומר, שיש לעשור פני מראית העין ויש מקילים. סיים השולחן הרוך ויבדוק נקזב. אומר המשנה ברורה, כדי שיהיה אחר כך גופו נקי בשעת קבלת מלכות שמים בקריאת שמע ותפילה. תפילה. ואין צריך רק בדיקה בלבד. כלומר, כל מה שצריך רק שיבדוק את עצמו, שיראה האם הוא צריך או לא. ואם בדק את עצמו ואינו רוצה אתה לנקבב, זה נקרא מן הדין גוף נקי, וחלילה לאחר שוב עבור זה זמן קריאת שמה או אפילו יש אנשים מרוב לחץ שמפחדים שאסור להתפלל בגוף לא נקי, נכנסים לתסביך כזה, ללחצים, לעצבים, זה לא דבר טוב. בודק בשיקול רגיל, האם הוא זקוק או לא זקוק, צריך את סדר היום, מתפלל כרגיל. משנה ברורה י' ולא ילך יחף, אמרו חכמנו ז' שימכור אדם כל מה שיש לו, ויקח מנעלים לרגליו. כוונה שלא יחף ברחובות. ובמקומות הערב שדרכן ללך יחף, שר ארצות ערב בזמנם היו נשים הולכים יחפים ברחובות, אז זה מותר, אם זה הדרך, זה הדרך. עוד כתב בשם אשלה, שאם עושה משום תשובה על אבונותיו, מותר. וכן עשה דוד המלך עליו השלום, יחף. כשרצה לתקן, הלך יחף, זה כמו סוג של קפרת אבונות. מצוי במהלך החיים שאדם מתמודד עם מסלול חיים שבעיניו הוא מאוד מוזר. למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? פה קושי מסוים, מתמודדות, ונראה שבכלל אין קשר בין הדברים, והכל סלט אחד שלם. אומר החפץ חיים שרואים אצל יוסף הצדיק, כשהחיו עברו תקופה מאוד קשה. הם בסך הכל הלכו לקנות תבועה במצרים, כי היה רעב בארץ, הוא אומר להם, אתם רגלים. הם לא יודעים שזה יוסף, חושבים שזה השליט המצרי. למה דווקא תפס אותנו? יש כל כך הרבה אנשים. לאחר מכן, עד שסוף סוף, הסכים לשחרר אותם, השאיר את שמעון שם, תביאו את בנימין. בדרך פותחים את הסכים, רואים שהכסף נמצא כל אחד בפי המתחתו. איך יכול להיות דבר כזה? שילמנו מישהו רוצה להעליל עלינו עוד עלילות. מגיעים, הראו לו את בנימין, שוב חזרים, אגביה בהם תחת בנימין, חוץ מה שהכסף נמצא שם. מסלול מאוד מוזר, מאוד תמוע. אבל כשבסופו של דבר יוסף אמר להם, אני יוסף, כל השאלות הסתדרו. פתאום הכל מובן. למה הוא הראה את עצמו כאילו שהוא נקדם, כי רצה לבדוק האם עשו תשובה אמיתית על כך שמחרו או לאבד. אז אמר, תביאו את האח השני, את בנימין, שהוא גם בן של רחל, כמו יוסף, ונראה, האם באמת אה, ת, תמסרו נפש עבורו כדי להציל אותו. אם כן, זה אומר, תיקנתם. כל המטרה שלו הייתה שהם את המעשה השלילי שעשו, וכשבאמת מסרו נפש, הכל תוקן. ואז הבינו למה אסלם את כל התרגילים, לכו, בואו, תחזרו, שם כך. העלילה לילות גם על בנימין, כדי לראות עד כמה באמת. אז הכל הפך להיות לפתע, חוליות חוליות בשרשרת אחת, שהיא מאוד מובנת ומאוד מסודרת. כך הוא אומר בזמן שהקדוש ברוך הוא יתגלה לעתיד לבוא, ויאמר, אני השם, ברגע שאומר אני השם, כל השאלות נופלות, פתאום הכל מסתדר. אתה רואה את כל מסלול החיים שלך, ואתה רואה שקדוש ברוך הוא ליווה אותך לאורך כל הדרך, כל פרט, זה היה חוליה ועוד חוליה ועוד חוליה, מתוך מסגרת שלמה, שרשרת זהב, יעלומים, נפלאה, שכל כולה נועדה לטובתו של האדם. רק עכשיו הוא לא רואה את התמונה. זה כמו שנתאר לעצמנו, אישה חוזרת מהעבודה, כאוסה מאוד בתוכה. בבוקר לפני שהלכה לעבודה, רמזה לבעלה שהערב היום שלה. אבל הוא או שלא הבין, או כאילו לא מבין. בעבודה צלצלה לאמא, אמרה לה אימא כנראה בעלי לא הבין שיש ערב יום הולדת, אולי נצא עם ההורים, אני אצא איתכם לאכול משהו במסעדה. האימא אומרת, חבל שלא אמרת לי לפני, כבר קבעתי משהו אחר. גם זה לא הלך. הסתיימה העבודה, המנהלת אומרת לה שהיום יצחה אותה עוד שלוש שעות בעבודה. נשארה, עד, עד הערב נשארה. דווקא היום, ביום הולדת שלה, חוזרת הביתה, פותחת את הדלת, באה להדליק את האור, חשמל. לא נדלק שום דבר. מסתכלת, רואה שם בצד, ליד הווילון, איזה דמות נראית עומדת עם משהו ביד. מה, מה זה, יש פה עכשיו גנבים, או שאני כבר מדומיינת, מרוב לחץ והעצבים. פתאום, מישהו מהמפסק הראשי מדליק את האור, וכולם שרים לה בבית, היום יום הולדת, מקבלים אותה בסרובה, שהן האימא שלה שם, והמנהלת שלה שם, וכולם נמצאים, ושרים, ושמחים, והכינו לה <תאז> מה התברר? שבעלה ידעה טוב מאוד שערב היום הולדת עוד לפני שהיא זכירה. והאמא תכננה להיות איתה ערב ביום הולדת והמנהלת השאירה אותה כדי שהיא תאחרה עד שיספיקו לארגן שם את הכל. וסידרו לה את הכל שהיא מאושרת, לכן גם היא הפסקת חשמל כשהיא נכנסה. השילות גלה את זה מיד, רצו להפתיע אותה עם הבלונים והשירים והשמחה. כך יוסף אומר, אני יוסף, הכל מובן. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני אשם, לעתיד לבוא, או כשהוא לעולם האמת, בזמן ביאת המשיח, כל אחד לפי עניינו, פתאום הוא רואה את כל התמונה ברורה ואז הוא שמח. רק הגדולה של האדם, שעוד בזמנים של ההתמודדויות עם הקושי, כשהוא לא רואה עדיין את האור בקצה המנהרה ולא מבין איך הכל מתחבר. פה לומר לעצמו, אני סומך על בורא עולם, שהוא אוהב אותי יותר מה שאני אוהב את עצמי. והוא רואה את העתיד ויודע בדיוק מה טוב בשבילי. וכל דעבי המנה.